social distancing dalam keadaan kelonggaran PKP terhadap freelancer pula ah ha, adakah uh, tugasan freelancer ni jadi lebih ringan ah ha, ke uh, ataupun uh, dah tak banyak kerja tapi kek warasa tak semudah itu okey contohnya macam pihak polis lah. Walau, walaupun nung kata roadblock dah dikurangkan okey uh, tapi rondaan masih berjalan seperti biasa betul dan kerja-kerja ke -kerja office pun uh, dia orang akan, orang kata, perlu dibuat. Ha, kalau ada kes jenayah and polis kena siasat. Dalam situasi tu situ, macam mana dia orang nak buat. Ha, nak sentuh juga penjenayah yang dia orang tangkap tu ke. Tapi mesti uh, uh, ada SOP yang dia orang gunakan. Demi security. Demi security dia orang lah. Maksudnya takkanlah senang-senang kan dia orang nak sentuh dan sebagainya. Uh, dia orang pun perlu menjaga keselamatan orang. Uh, sebab dia orang ni adalah flyliner. Kita memerlukan dia orang sekarang. Dan selain flyliner, uh, stay uh, orang kata stay home parents juga. Dia uh, orang kata terkesan dengan social distancing ni. Uh. Sebabnya, uh, walaupun kelonggaran ni dah diberikan untuk pekerja, tapi susah juga uh, kat parent yang ada anak-anak kecil ni. Kan, diorang pergi kerja kalau diorang berdua. Kalau dua-dua bekerja, uh, pergi kerja. Macam mana diorang nak jaga anak? Uh, siapa nak jaga? Okay? Uh, macam mana anak diorang tu? Taskar buka ke? Tak buka kan? Uh, sebab setahu ke ibuah, tak buka sebab sekolah pun tak buka. Uh, dan... Kalau nak hantar kat rumah mak ayah Kan nak hantar Nak hantar juga kat rumah mak ayah kan Kalau macam mak ayah duduk dekat tu Mungkin Boleh difikirkan Tapi kalau macam kat kampung Takkan kau nak hantar semata-mata Nak suruh jaga anak kau kan Itu risiko juga untuk anak Sebab parents bekerja ni Parents bekerja Jadi kalau balik rumah Kita tak tahu apa yang melekat melekatkan Parents kita okay? Balik Uh, balik mungkin tak terus sentuh anak-anak tapi mungkin kita sentuh barang-barang barang-barang uh, dia orang yang ada di apa uh, kata yang ada dekat rumah dan anak pegang kalau kata virus tu melekat terkena kat parent time kerja uh, tempat kerja dia akan efek anak-anak dia orang kan uh, dalam situasi sekarang ni ibarat ditelan mati emak di luar mati bapak uh, semua kena berjaga-jaga dan dalam situasi sekarang uh, kata kalau kita silap langkah, uh, confirm korang bakal jadi mangsa COVID-19. So, uh, please take care. Uh, jangan selfish. Uh, jaga diri korang, okay?